Vilka är de främsta hoten mot Sveriges arter? De faktorer som påverkar flest arter på land är avverkning av skog och igenväxning, bland annat till följd av ökad näringstillförsel och brist på störning. Ett exempel är betesmarker som växer igen för att de inte längre betas, men igenväxning sker även i skog och våtmarker. I havet är det viktigaste hotet fiske och då framförallt genom bottentrålning som förstör livsmiljön för många arter. Ett annat viktigt hot är övergödning.